آخ آخ عرفتك مني الاول لوال... عرفتك مني الاول رايد تروح تروح عرفتك مني الاول لوال... لك رائد تروح تروح تروح وما تموش مشيتك هاي هاي رتك بزها أنتك بس جهامة ونفس بالبيت اشاكف بيك من طقات دنياي والله من طقات دنياي عرفتك من كلامك من كلامك مشتي فراق فراقك بلا عذر ابلع الروح الله وياك الله وياك وياك ناو تروح اعُرفك مُندَمَك الله وياك توصل بالسلامة ناو تروح اعُرفك مُندَمَك الله وياك توصل بالسلامة وجرب عشرة غيري حتى تشوف غيري آه... جرب عشرة غيري, عشر غيري حتى تشوف غيري, غيري عايف بشر سوا لك كرامة عايف بشر سوا لك كرامة الله وصل بالسلام يا الله وياك فالله ناوي الله توصل بس تروح عشطب ذكرياتي ولا خلي لك اي ذكرى بحياتي بعد كل عتب مرفوع بالك تجي بموضوع ارجعك نادم محمل ملامة ارجعك نادم ونحمل ملابا الله ايه وياك توصل بالسلامة ايه الله وياك توصل بالسلامة شلون جنت بحضن ذابي، شكثر شايل عنالك وما عندك اراده، <تصفيق> شايل عنالك وما عندك اراده، <تصفيق> ما تعرف حلالك من حرامه، اي ما تعرف حلالك من حرامه الله ياك تصل السيارة الله ياك تصل السيارة ما ناوي ما ناوي تروح الآمن رجمو نجاح فين الله ياك تصل السيارة لماني لماني لماني طشرني الهوى ومحهد طشرني الهوى ومحهد لماني وبس الماء درب بس الماي هادره هادره الله بضيم الاماني ابد ما صرت شي انت ابد ما صرت شي انت لماني شجاك شغير قليبك علي يا بويا، يا بويا، بو أحلى يا... الشكري، أحلى العريس، عارض الغزالي، أحلى الحضور، أوه. أحلى شاعر مصطفى الحلاق التميمي، أبو زهراء، محمد فاضل، الشكري، أحلى الشكري، الحيانة والما حيانة وكل الحضور على الراس. أما آه أبد ما صرت شي أنت الأمامي شجاك شغير قليبك عليا شلون بي هذا أس من مصطفى الحلاق العريس العريس العين أبو سارة العين الحلاليق البصراوي تميمي على الراس الزرفات فاضل ازر حار كل الحضور من مصطفى الحلاق شيل اهلا وشارة تحيات لأيمن رزاق قرار فوقك لعيونك حظور جميع روزان يا خاق يا يا يا ما يعدنا كان الخبز عدو كان الخبز، اي حيدر، كان الخبز عدكم ما يعدنا، ما يعدنا تغص من يطيح ميه، يا فيا <تصفيق> استاذ علي مجيد عيونك بعد علي مجيد حي الله المعرس حي الله اخوة المعرس حي الله الحضور ابو حسن سجاد كل الحضور بعد علي مجيد بعد علي مجيد بعد علي مجيد علي مجيد علي مجيد يستاهل علي مجيد الراس استاذ علي حبيبي شيل لاز على الغالي على الراس منور هذا هذا وجيد الغالي ضاقت قد يا مات علي يا فارس الفرسان. علي يا فارس الفرسان ضا قد ضاق يا محمد العذاري العيون حارث العريس وذا قات جه الطبيب العلل آل عيسى اجي تنشي الطبيب العلل ضاقات طبيب انت يا ابو الحسنين اللي اواه بلا صوت بلا صوج بلا صوج رماني الدهر يا صاحب رمان الدهر يا صاحب بلا صوج علي وثبت شهوده بلا صوج جزات اللي ينكر الصاحب لينكر الصاحب بلا صوت جهنم مسكنه وناره سرية العيسى عيسى يا الله نطين منين عال عيسى ونعم ولك تنطين منين طالب سما وما قنطيلي ميل قنطيلي ميل علي بسيم أربعة أربعة تاج راسي وخيمتنا ابو ضوئي الغزالي ابو حق الغزالي سيدي البلوجه انسان واهلها امير العامري وينك يا ملك الدولار سجاد العامري مطلوب على السجاد العامري شجع اه كريير. <تصفيق> ♫ ياما <تصفيق> غنانا <تصفيق> غنيلين نار جو علي فوج مغاوير الاول يلا يلا عقيل يلا كرار العيساوي الغالي ايمن العيساوي العيساويين كلهم على يلا هذا الفاصل الاخير للعريس ده الملح 26 يا يا يا يا يا يابا يا يابا يا يابا يا يا يا يابا يا أخوي فطارك على الراس إلا يا عينك علينا يا والعينك علينا عينك علينا يا الغالي لو مريت بعد امي يا يا مو ما تجينا يا والمو ما تجينا شعطرك شبطك يولني هل قرجاء للشوبي هل بليل عبت شوبي تحية <تصفيق> لأبو دموع العساوي وحسين العيساوي فتضح. الغزالات حارث العمار حارث الغالي وأفرح دائم عليكم حارث هلا من علاوي لحسيه يا عفو حيضا أهلا هلا برجع على هلا بلي يلعب تشوب هلا برجع على هلا بلي يلعب تشوب النور هنوب هنوب هنوب عشوق عافيه عافيه عقيل اهلين يا شردن عور حاشر ديره يا شرده قديدييره يا يا مثل الرماد بالعين حش قلبي غيره يا الله عشق قلبي غيره مثل الرماد بالعين حش قلبي غيره هلا على بالي العب تشوبي هلا هلا برجال تشوبي هلا هلا بالي العب هلا برجع لتشوفي النور النور النور النور مصطفى تني. يا, يا, يا يا يا والله لا حبك أغني الغزالات على حج عدي الغالي على الراس تحيه للغزالات لعيون عامر الغزالي العيون عادل الغزالي من العيون العيسى والعريس الغالي حارس تحيه كل الجمهور يلا وين العريس وين حارس وينه تعال نام الحوارث يلا مصطفى, مصطفى مصطفى وين السيد وين السيد؟ سيدنا تعال حنينه حارس. هسه زبونه الليله حنته هسه زبونه الليله حنته هسه زبونه تحية للأستاذة العواودة وعراس الراس على العوادي محمد العوادي كل العواد على الراس منورينا العيسى قادمكم. باركوا له باركوا له باركوا له باركوا له وأحلى صبغة سماعوله باركوا له. هلا عسا يلا. أبو بارك أبو حارث العنب. باركو باركو بارك باركوا له بارك. الرئيس. أبو الحميد. معي وفاضل عرف صارك مبارك عريسنا مبارك يستاهل حفرز الورد تمنعنا للشارع وبارك العنه عريسنا مهنه وجينا كنا جينا للشارع تحياتنا علي مجيد يوم لك علي مجيد يلا شي شي شيلو شيلو كيكا كيكا كيكا كيكا كيكا ويا كيكة جبن على يا كيكة جبن الكيكة يا كيكة جبن الكيكة يا كيكة يا كيكة يا كيكة يلا يوم لك ان شاء الله صباي وعلى الخطوبة على الخطوبة المصطفى الحلاق وسوينا معزوفه لمصطفى ويستاهل شدوا المصطفى. مصطفى باركوله باركوله. باركوله باركوله. واحلى صبغة سمعوله. باركوله باركوله.